بداو النظيف لعب خفيف يلا على الرصيف لا صير عنيف فخر عني أبو الكيل الصير سخيف عفوا هو... زفك <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله عدنا لكم من جديد قبل ما بنبدا الفيديو بنصلى على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام اذكروا الله يا جماعه لا اله الا الله هنلعب بجيم بابجي موبايل طبعا مش كلاسيك لان انا فاشل في الكلاسيك وانتم عارفين الكلام ده فهنلعب جيم مستودع ونشوف وصلت من الاحتراف فين هل انا لا زلت محترف ام لسه منوب زي ما اي كلا يا استروحه يا اي حاجه اي اي اي مين خلي بالك؟ ايه والله بس اضرب مين يا حمار يا حمار اكيد غلطان في يا باشا اكيد مليون في في العلوان. اكيد مش انا والله الراجل بيعمل كده، اروا... سبعة يا راجل أنت هذا الجدار، صح؟ ينار ترى ما في قدام مهندس صح انا براحتك والله خساره كل كله <تصفيق> السلاح عندي لا لا مهوله <تصفيق> يا اخي هو ده المحترف يا موت يا اخي انا معكم احمد طلعت من قناه المنتدى الاساسيه اشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات